Mi becsaptuk az embereket, ugyankit csaptunk be. Magunkat, mi tudjuk miről van szó, kutatókat. Azok örülnek, hogy plecsni van a mellük. A meg. azok úgy se lesznek sinarancsos teszi-tromot, de boldogok, hogy belünkünk Az imperialistákat, azoknak alaposan túljártunk a eszén. Nem szeretnék most a helyékben lenni tukajarsó lenyán csökkentés és, és lett csökkentés mi nem igérhetünk a levegőbe pedig